BELAJAR MENULIS HURUF KECIL P Cara tulis huruf P Langkah 1 Lukis tiang tinggi Turun bawah garis Langkah 2 Buat perut buncit Lukis atas garis Lukis tiang tinggi Turun bawah garis, buat perut buncit, lukis atas garis. Lukis tiang tinggi, turun bawah garis, buat perut buncit, lukis atas garis. P. Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Mari adik-adik, tulis huruf P. Lukis tiang tinggi, turun bawah garis. Buat perut buncit, lukis atas garis. Buat ulang-ulang, tulis ikut baris.